Чергову нараду з головами об'єднань співвласників багатоквартирних будинків розпочали з приємних моментів. Привітали запрошених із днем працівників ЖКГ та побутового обслуговування населення. Хочемо теж і вас відмітити, тому що ви безпосередньо маєте відношення до цієї сфери нашої життєдіяльності. Це дуже важлива сфера, це фактично те, що визначає наш комфорт, наш, наші враження і позитив від нашого життя. Порядок, чистота, охайність. От. І багатьох із вас е, хочеться відмітити в тому плані, що дійсно по будинкам е, йдуть зміни, однозначно, є маса будинків, коли заходиш і бачиш і квіточки, і причепорені ці під'їзди, де приємно зайти. От. На жаль, є і інші такі варіанти у нас, але тих людей, які флагмани в цьому плані, треба відмічати, треба розповсюджувати їхній досвід популяризувати і в принципі, я думаю, люди й самі повинні хотіти їм не бути приємно жити не в свинарнику, а в хайному, чистому під'їзді, будинку і на прибудинковій території. Голови управління ОСББ це люди, які більше за всіх контактують зі співвласниками, які мають керувати об'єднаннями та задавати ритм життю в цілому багатоквартирному будинку. Найактивніші голови були відзначені грамотами виконавчого комітету за особистий вагомий внесок у розвиток своїх ОСББ, поліпшення умов проживання жителів міста, згуртування співвласників. На нараді з головами ОСББ обговорили нагальні питання життєдіяльності міста, що дотичні і до обслуговування житлового фонду. Говорили про будинки, про будинкову територію, юриди та фінансові аспекти, тому що весна прийшла, є у нас питання такі загальноміського характеру і конкретно прикладні питання по кожному будинку. Про лінія ЖКХ там і Богдан Валерійович вам теж доложить, ну які там у нас плани, які напрацювання, що з фінансової точки зору. Десь там є проблеми по ліфтам, є проблеми по взагалі програмам по ремонту житлового фонду нашого, теж трошечки е, є плани там, виділити гроші. Перше, е, дійсно, у вас дуже великий сегмент. От якщо взяти місто Сміла, у нас 11 тисяч житлових будинків приватних і 375 приблизно там, багатоквартирних житлових будинків. Тобто приблизно половина населення живе в приватному секторі, половина в багатоквартирних будинках. Поняте йде весна. Зараз теж міський голова поставив задачу вже пропрацювати плани, Весняних таких суботників, як після зими, зрозуміло, що десь щось накопичується, як не крути. І тут не все ви зможете своїми силами зробити, тут треба будуть підключатися і наші комунальні служби однозначно. Тому одне з перших питань це те, що Проніжики Ха доведе тоді вже окремо. Ми плануємо загальноміські такі дні прибирання, скажімо, весняні ці дні. Ми ж осторонь завжди не, не залишаємося. Якщо ви все проводите, ви просто повідомляєте в управління, фіксуємо, приїжджаємо, все забираємо централізовано. Тобто Тут ніхто не буде, щоб ви самі, ми все приїдемо і заберемо. Питань яких не буде. Ну, це буде якийсь графік, тому що у нас будуть і комунальні заклади, і садки, і школи, і все таке інше. Тобто і по маршруту будемо забирати усіх це. В свою чергу голову СББ поставили чимало запитань, що стосується їх спільної роботи з міською владою, та окреслили нагальні проблеми своїх будинків та мікрорайонів.